Lidl Slovenija predstavlja Doniz bo vas tom dobila v goste človeka, ki to vplivniško in internetno sceno res ovlada v nulo. Asap, ali svino, ali porana. Sem razmišljal, da bi naredili eno tako fajno žar mix ploščo za ta prave dede. Beso, beso, beso, beso. Žar legende se vračajo. Spremljaj nas na spletni strani Žar legend. Lidl, preprosto več za vas.